නැන් සංගය ජීව නැහැනේ මේ ගෝද තම සුද්ධ කරන් දෙන්නේ කියලා. මොකද? දැන් කනත්ත බං කනත්ත. ඒ මෙහෙ වරෙන් මෙහෙ වරෙන්. බැය විකාරකම් මේ කනත් අසුදු කරන්නේ කියලා කියන්නේ මේ ඔයාලා සුදු කරන්නේ කනත් විසුදයි යන්නේ මේ මේ මහා දවාලේ බය වෙන්න එපා බං පොඩ කීයක් කරේ හොයා ගන්න වරල්ල යන්න අම්මෝ කනත් යර අම්මෝ කොටනන්ද මම නම් අම්මෝ නබලට කීයක්වත් හොයා ගන්න ඕනේ නැහැ කීයක් වගේද ය කනත් මේ මෙහෙම දෙයක් නම් අරල්ල එන්න ඕනද වරෙන් වරෙන් අය බය වෙන්න දැන් නැහැ මේ බයක නෙමෙයි නිය කම්මැලි කමක් ගන්න පටංගම් ම්ම් මවරවත් කැතිලා පංගෝ මල්ලේ උදුරු වයම් නේද මන්න තනියම් බෑ එහේ වරෙන් මෙහ මරෙන් බල්ලානවා මේ ඔබේ අම්මට පිටට අල්ලාගෙන වැඩේ කරපන් එන්නේ බයයි අර එළලා ලබ්බක් කරනවා අර එලාන පට්ටනේ බලුන අර එළලා එම් කේ ධර්මරත් අර කිතු මොකද සේවා මොකද මොමන් අර ටිකල ගිය කරදර මේ වගේ නැති වුණා නේ ඒක අනේ අනේ ගණිගුණතර පෑද්දයක් ඉන්නේ ලයින්ල ඉනනේ බයි නෑ නෑ නෑ මේ වරෙන් මල්ලියේ මේ කිවරයක් ගන්නලා දාලා යන්න ඕනේ මේ වරේල රක්කෝ චණ්ඩිය වට්ට ඔන මහන්සියක්ද බං බල බලත් ඔපි දෙන්නා කරපු විකාරෙන් අන්ත සෝන් කියලා සුද්ධ කරේ කියලා හා ඈර සභාපති මාතයන් කොහොමද ගියාන් කරක් කරලා කියා කරලා ඉල ගන්නෙ? හැබැයි අරම කවුද සභාපති උන්ට යක මොක කිව්වත් දුවනවනේ ඈ එම් කේ එම් කේ ධර්මරත් මොක කියන්නේ චන්දි යගේ නේද බා දැන් මොකද කරන්නේ ධර්මරත් මොකද කරන්නේ ධර්මරත් මොකද කරන්නේ ධර්මරත් මොකද කරන්නේ සුතු